لدينا طموح كبير وسنحاول Et ان لا نخلق لا لا الفرصة, لا. الفرصه ولما لا نتاهل ده. الي نهائي كاس العالم yes. نعم هو تكلم بالفرنسية نتكلم بالانجليزية نحن and, uh, متحمسون لخوض هذه المباراة best, uh, نصف النهائية وسنلعب ضد أفضل think, uh, منتخب uh, uh, في العالم uh, وبمساعدة uh, مدربنا uh, و, uh, uh, و uh, الفني سنقدم we'll مباراة ممتازة وربما نلتقي في المباراة النهائية عديل الرحموني مدير موقع ماتش بخيس بالمغرب سيد وليد الركراكي غدا ان شاء الله مباراه قويه ضد المنتخب الفرنسي هل ممكن تعطينا صوره على العناصر الوطنيه التي جاهزه لان كل الشارع المغربي يتساءل على الاصابات للاحقه لاعبين لان هذه هي المشكل الوحيد لصدف وليد الركراكي Bon, comme tout le monde le sait, on a beaucoup de, beaucoup de, de blessés. Mais de mais blessés. Na... qui Qu très uh, uh, des, des, des choses positives. Qui... Uh, a donc voilà. On a ممكن ان يكونوا جاهزين ونحن سنعمل أه اللاعبون الذين باحسن حالاتهم ولياقتهم أه اه يدخلون المباراه دياسبوران أه. كوتش ما هو الشعور الذي لديكم أن تقول إننا حققنا إنجازا كبيرا ومهما حدث الآن سيكون إضافة أم تقول نحن هنا الآن وسوف نبذل كل جهد الممكن للوصول للمباراة النهائية. Change, uh, uh, هذا ما, ما نريد أن نغيره من عقلية عندما بدأنا نقوم بهذه les المهمة uh, uh, تغيير العقلية في قارتنا وهذا ما قلته لللاعبين جوير. جوير. إذا كنا سعداء فقط نصر إلى نصف النهائي ومهما حدث فإننا نجحنا في كأس العالم فهذه هي العقلية التي لا نريدها نحن بين أفضل أربع فرق في العالم نصل إلى هنا من باب الصدفة ذلك ما سنقومه لكي نحاول الوصول المباراة النهائية وهذه هي عقليتنا على أمل أن كما قلت من البداية أن لا يحترمنا المنتخب المنافس مثلما فعلت المنتخبات الأخرى ولكن إذا احترمنا ستكون الأمور أكثر تعقيدا ولكن ثقتنا بأنفسنا جيدة وفي كل مرة يتوقع, يتوقع لنا أن نخرج ولكننا ما نزال حاضرين اليوم كنت اقول اننا في كاس العالم واذا وصلنا حلمنا فان فرصتنا موجوده مرحبا l'une des principales menaces les menaces les menaces les menaces les menaces هو لاعب يعرفه أكثر مني وأشرف يتدرب يوميا معه في باريس الجرمان ولديه فكرة واضحة عن كيليان لا لا لن نضع خطة استثنائية أو خطة تكتيكية لأنه ليس هناك فقط مبابي هناك غريزمان وهو بمستوى كبير جدا بين الخطوط و هو الخطر من جميع الاتجاهات ينبغي ان نلعب بشكل جماعي اشرف هو احد افضل اللاعبين في مركزه وسيكون هناك صراع بين اللاعبين وهو بطل ولن يقدم له اي هدايا وليس فقط على كيليان ولكن المنتخب الفرنسي والمشاكل التي يمكن ان نخلقها لهم وفي النهايه ينبغي ان ناخذ حذرا منه وليس لدي اي قلق من ان اشرف حكيمي سوف يبذل كل ما لديه من اجل انجاح الفريق مرحبا سيد رجراجي بالإنجليزية برأيك ماذا ستكون النقطة الأساسية في تلك المباراة؟ هل هي ذهنية أم تكتيكية؟ المهم بالنسبة لنا هو الروح روح الفريق نحن نلعب كأننا في النادي الجميع يعملون لكي يعطي للفريق ويقدم افضل ما لديه ونحن نعمل بشكل جماعي في كل مباراه نخوضها هذا هي الروح وبالنسبه لي هذا اهم شيء في كره القدم وبالقلب والعزيمه يمكننا تحقيق النجاح يمكن ان نطلب من الصحفيين مغادره قاعه المؤتمر الصحفي شكرا نو مور فوتوس بليز قو هيد وات مراد متوكيل m 24 وليد بونجور ####مرحبا لي. سألتك حول ما قلته للاعبين عندما اجتمعت في وسط الميدان قلت منهم... إن كان كانوا متعطشين للفوز هل ما يزالون كذلك؟ أملوا ذلك عندما تصل إلى نصف النهائي إذا لم تكن متعطشا للفوز لأن خوض نصف نهائي في كأس العالم ليس في متناول جميع اللاعبين وهناك من يشجعون البرازيل والبرازيل في نصف النهائي نحن متعطشون هل السؤال هو هل سيكفي ذلك مع الروح هذا سيكون ممكنا ونحن واثقون ورغبتنا هي أن نعيد كتابة التاريخ ونضع أفريقيا على قمة العالم وهذه قيم مهمة ستكون مهمة في مباراة الغد لأننا نعرف أن جميع الترشيحات تذهب لمصالح الفرنسيين ولكن ثقتنا كبيرة بأنفسنا ربما تصف لنا بالمجانين ولكننا ثقتنا كبيرة ولسنا متعبين ولسنا مرهقين وكرروا ذلك أيضا إذا أمكن ذلك أن يزعجهم حتى الغد إذا كانوا يتوقعون من أن نكون متعبين فأننا لسنا كذلك لا يمكن أن تكون تعبا في نصف نهائي كأس العالم ومنحهم متعطشون أيضا سؤال سيكون هناك ثلاثون رحلة إضافية تحضر مساعد الشجعين من المغرب ماذا يعني ذلك بالنسبة لكم؟ بالنسبة لي لدينا أفضل مشجعين في العالم ربما مع الأرجنتينيين والبرازيليين أنا سعيد جدا لأن العالم الآن بدأ يعرف ما هم من هم المشجعون المغاربة هم أشخاص مجانين يمكنهم أن يذهبوا إلى أي مكان ليدعموا منتخبهم الوطني هناك أكثر من 20, people عشرون الف شخص can come يمكنهم to... ان ياتوا لدعمنا وتشجيعنا وأنا سعيد جدا لأن كأس العالم يمكن أن يبرز هذه الصورة للجمهور المغربي ونحن نلعب كأننا على أرضنا وهذا مهم جدا الأمر نفسه بالنسبة لي لأن مشجعينا من جميع حال العالم مغاربة يأتون لتشجيعنا ونحن نلعب من أجلهم وأعتقد أن ذلك مهم جدا أن ندخل ننزل إلى الميدان, الميدان وهؤلاء المشجعون يهتفون لنا ونحن أفضل جمهور في العالم, في العالم وسوف نعطي ونقدم كل ما لدينا من أجل أن يكونوا سعداء نجيب السر رجاجي أنت في فرنسا وما صار كنت احترافي كان فيها تمنيتي كيف قلتي في الصابق تلعب مع هذا المنتخب وتحققت الأمنيو في نصف النهاية وش معرفة ديالك بها الكورة ومعك لعابه عندهم نفس المسار بوفال وسيس بغا الاسلحه باش نوصلو للفينال شكرا لا, لا ادخل في هذا السياق ابدا انا ولدت في فرنسا ولدي الجنسيه, الجنسية المزدوجه ويشرفني <تصفيق> أن أواجه فرنسا ولكنها كرة القدم أنا مدرب لمنتخبي الوطني وسنلعب ضد أفضل فريق في العالم والمهم ليس أن نلعب ضد هذا البلد أو ذاك المهم هو التأهل وهذا مهم زماني. ربما بالنسبه لاسرتي واصدقائي ولكن انا كمدرب هو شيء لا اهتم به انا مدرب كره قدم وما يهمني هو الفوز سواء ضد فرنسا وانجلترا او غيرها لكن ما يهمني هو انني العب ضد افضل فريق في العالم وسيكون ذلك اختبارا كبيرا لنعرف اي مستوى وصلنا اليه وحتى بالنسبه لللاعبين هذا ليس امرا ياخذونه بعين الاعتبار لعبنا ضد بلجيكا وكان هناك لاعبون لهم الجنسيه البلجيكيه والجزائريه ونحن نلعب نخوض مباراه في كره القدم وينبغي ان تكون حفلا بالنسبه لنا ومهما حصل فاننا سوف نحتفل معا ####سواء فاز المغرب أو فرنسا لأننا نعيش معا وسعداء بأن نكون معا... السلام عليكم سي سوف <سؤال> تواجهون اخر لاعب euh, في الدوري دا النهائي او اخر هل ستحرصون على امتلاك الكره لكسر نسق الفريق الفرنسي ام ستحافظون الاستمرار بنفس الطريقه الدفاعيه أه أه سوف ارى سيصفيدي. ماذا يحدث <تكلم> أه نحن في نصف ديكو. النهائي ربما هناك صدى اكثر المباريات ما. ما امتلاك أم الكره شيء إن كيف انكم انتم صحيف صحيفه رديون تحلمون به 60 70% من امتلاك الكره ولكن تسديدتان للمرمى هذا افضل أفضل اكتشاف كان يمكننا أن نفوز لأننا امتلكنا الكرة وكان هناك أربع فرص نحن هنا لنفوز وليست ملكية الكرة امتلاك الكرة إذا لم نمتلكها فينبغي أن نفوز بما تبقى من الوقت امتلاك الكرة لكي نحقق الفوز وهناك مدربون فهموا ذلك نحن هنا لنفوز هل تكون لدينا ملكية أم نتركها للفريق المنافس وإذا ينبغي أن نعرف كيف نستخدم الكرة وكيف نمنعهم من أن يسددوا وأن يكون لهم أقل ملكية ممكنة نحن نريد أن نفوز لكن ملكية الكرة امتلاك الكرة هل, هل يمكن أن يعطونا نقاط إذا وصل امتلاك الكرة إلى 60% 70 اثناء مانشستر سيتي امتلاك الكره انا عرفت مررت بهذه التجربه لان المدرب جننني ايضا قال انظر الى امتلاك الكره عندما يكون لديك دي بروين وايبرناندو سيلفا وغيرهما الملكيه مهمه ما يهمني الان هو ان افريقيا اليوم لأن هناك كثير من الصحفيين الفرنسيين انتقدوا لعبنا ما يزعجهم هو أن يكون هناك فريق أفريقي يلعب ضد فريق آه أوروبي في نصف النهائي آه هم يشيدون بجمال اللعب ثم نعود إلى بيوتنا إلى بلدنا لا هذا تغير نحن نريد أن نفوز من أجل أفريقيا وللبلدان النامية في, في, في كرة دي القدم لكي تتعلم أنه يمكن أن تفوز ليس هناك طريقة واحدة للعب <سؤال> فرنسا مثلا